Ja pijaka mám, píjaká ja doma mám. Balínku píjem, mene bíje, poraďte mi, što zrobiti mám. I tu do hajička, na torhaj korenička. Len keď raz žíľa, vino ktorá na hočor vzala. Krajša krai ločka, ej ke boboška fraji ročka Ej hoj šanu iňašu hajičku, ej hoj molodu fialočku, kia nebude šanuvať hoj das awesome.